Перевищили і підпоріг. На Хмельниччині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Консервація, яблук й інші продукти довготривалого зберігання. У Старостаті в Кадеївці збирають гуманітарну допомогу для ЗСУ та переселенців. Є електроенергія та інтернет. У Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка облаштували своєрідний пункт незламності. На війні загинув захисник із села Оринин Кам'янець-Подільського району Юрій Бужиєвський. Військовий отримав поранення несумісні з життям. Повідомили в Орининській тергромаді. Юрію Бужиєвському було 39 років. Дату прощання з полеглим військовим повідомлять додатково. На Донеччині загинув старший сержант Олександр Швець, чоловік родом із Кам'янця-Подільського. Про це повідомив міський голова Михайло Посідко. Олександру Швецю було 45 років. На війні загинув ще один військовий із Кам'янця-Подільського 33-річний Віктор Мамчук. Про це повідомили у Раді. Віктор Мамчук загинув під час виконання бойового завдання на Сході. На Донеччині загинув ще один військовий і бойовий медик Артем Жовнір. Чоловік родом із села Лисець Дунаєвецької громади. Про це повідомила голова громади Веліна Заяць. Артему Жовніру було 34 роки. Час прощання повідомлять додатково. – Температура є? – Ну, така, 37-37. Mm -hmm. – Кашля, задишка.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 перебуває 40 пацієнтів. Більшість із них це дітки з респіраторним синдромом. Гендиректор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич каже: "Епідеміологічний поріг захворювань на грип в області перевищений. Другий тиждень підряд іде ріст захворюваності на грип. Минулого тижня ми перевищили позаминулому тижню, ми перевищили поріг захворюваності". На грип та гострореспіраторні вірністі інфекції. А вже попередньому, 50-му тижні, ми ще його перевищили на 30, більше 39%. А якщо в загальному, правда, то 11.088 хворих було зафіксовано офіційно. Серед них 47, більше трошки 47% – це діти. І діти, категорія, найбільше дітей захворіли, це категорія від 5 до 14 років.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 Сьогодні на позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати ухвалили бюджет на 2023 рік. Доходи та видатки бюджету становлять 4 мільярди гривень, з них 85% становлять кошти платників податків Хмельницької міської тергромади. У 2023 році з бюджету громади держава вилучить 328 мільйонів гривень на потреби неспроможних громад. Ключові видатки бюджету – освіта – 1,9 мільярдів гривень, охорона здоров'я – 112,8 мільйонів гривень, соціальний захист – 236 мільйонів гривень – Житлово-комунальне господарство – 389 мільйонів гривень, підтримка військових – 63,5 мільйонів гривень. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин розповів Суспільному в коментарі вважає цей бюджет задовільним. У разі його виконання, а це вже наше буде завдання, ми зможемо на задовільному рівні пройти наступний рік. Насамперед, дякую усім платникам податків за те, що ми мали змогу виконати бюджет 2022. Замість однієї великої штучної ялинки у Хмельницькому прикрасять кілька живих, розповів міський голова Олександр Семчишин. Ми будемо зараз намагатися їх прикрасити. Хочемо до Різдва все таки їх прикрасити. Однозначно не має бути танців, немає бути пісень, не має бути піанок, не має бути там фастфудів і так далі і цих ярмарок. Але візуалка має бути обов'язково, тому що діти мають бачити, що життя триває. Ми, на жаль, не встигаємо вже в цьому році поставити стаціонарну ялинку, тому будемо прикрашати ті ялинки, які ростуть поруч з кінотеатром Шевченком. Там є дві класних синіх ялинки, от ми їх плануємо прикрасити в патріотичних синьо-жовтих кольорах. У Кам'янці-Подільському цього року новорічна ялинка в стилі еко, розповідає телефоном міський голова Михайло Посідко. Повідомлюючи ситуацію в державі, ти неодноразові висловлені думки від громадськості. Ми відмовилися від встановлення традиційної ялинки в міському парку чи на центральній площі нашого старого міста від проведення будь-яких відповідних ярмарків. Натомість ми нарядили ялинку біля міської ради, живу ялинку при не використанні різних ілюмінацій. Мінчани мають можливість підійти руфатися Але це такого формату еко-ялинки, жива, натуральна. При цьому ми не Тобто, фактично, жодної копійки з бюджету міста. У Шепетівці цього року не встановлюватимуть загальну новорічну ялинку, розповідає телефоном міський голова Віталій Бузель. Україні країні йде війна. На сьогоднішній день, на жаль, маємо багато сумних подій з фронту на площі, де щорічно встановлювали ялинку. Відбувалося багато сумних подій, коли ми проваджали останню дорогу наших воїнів, які загинули, тому прийняли рішення, що ялинки не будемо, а Краще, ті кошти, які ми планували витратити на цілкування Нового року, ми направимо на підтримку наших збройних сил України. У Старостаті в Кадиюсі збирають чергову гуманітарну допомогу, консервацію, яблука, інші продукти довготривалого зберігання. Староста Петро Стахов розповідає, це – допомога жителів чотирьох сіл Старостату, захисникам України та жителям деокупованих територій. Кожних два-три місяці збираємо і передаємо їх волонтерам, які вже довозять їх в кінцеву точку для наших військовослужбовців. На Харківщину для постраждалих районів, на Херсонщину вже відправляли. Та цього разу, каже староста, допомогу збирають і для жителів Херсонщини, які днями приїхали в село. Сім чоловік, в тому числі маленька дитина. Наш один переселенець, цей з Херсонщини, виявив бажання продовжити службу по контракту, ми зібрали певну суму коштів. А він приїхав, так як стояв куртка, і, і штани, і кросівки, і в тому і приїхав. А тепер, щоб він йшов на військову службу, то хоч якийсь мінімум, то його треба купити йому, щоб це вже зима. За його словами, ніхто з жителів старостату не відмовився надати продукти для війська та для переселенців, які мешкають в приміщенні сільського дитячого садка. Опалюють його дровами, на такій пічці частіше готують їжу ніж на електроплиті, каже одна із жителів Херсона, яка приїхала на Хмельниччину з чоловіком, його матір'ю та сином. Її свекруха Тетяна Мілаєва розповідає: не всі, хто залишався в місті, наважилися на евакуацію навіть в умовах постійних обстрілів Херсона росіянами. каже люди, бояться покинути свої помешкання через злодіїв. Хоча залишатися в місті каже небезпечно. Стали обстрелы, стреляли сначала через Днепр ствольным оружием, а потом уже подтянули грады и от А хлопцы наши ловили этих мародеров, привязывали к столбам, снимали штаны и били по молам задницам. Жінка розповідає, пробула в окупації вісім місяців, намерзлась, бо не було опалення, електрики, зв'язку, води, тож стояла в кілометрових чергах по воду та до валютників на ринку, аби ті дали готівку її пенсію. За 15 відсотків від її двох тисяч ста гривень пенсії. Банкомати в Херсоні не працювали. Ціни були, звісно, заоблачні. У нас кілограм м'яса стоїли 450-500 гривень. Ми не могли купити. Единственное, що ми маленькому покупали молоко, по 37, по 45 гривень ми покупали, в Будь-яку інформацію чи новини, каже Тетяна, діставали важко. Та згадує день, коли дізналися про звільнення Херсона українськими збройними силами. І ми дивимося, проїжджає машина з нашим флагом. Ми навіть як-то розтірялися, це якась або провокація, або що. Нічого не знаємо, ніхто нічого не знає. Потім дивимося, ще мотоцикли поїхали, то На наступний день ми виїхали в город. і там тільки узнали що нас освободили, тихонечко зайшли. Ми не слухали, стрільби не було, визривів не було, улічних бойов не було. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина. 19-річний хмельничанин Володимир навчається в Києво-Могилянській академії на третьому курсі. Каже, у бібліотеці щоденно проводить шість годин. У нас зараз сесія і взагалі я почав ходити недавно, тому що я дізнався от якраз нещодавно, що от тут якби, є постійне світло, і тут виявилося, що є Wi-Fi, і, в принципі, дуже зручно. Обласну бібліотеку для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка директорка Валентина Чернууз вважає пунктом незглавності. Розповідає, чому. У нас є світло, а світло для нас – це зараз дуже велика перемога. У нас є тепло, в нас є інтернет, в нас є вай-фай, можна скористатися усіма електронними ресурсами, як своїми особистими, так і тими, які є у нашій бібліотеці. Тобто електронний каталог, інтерактивні ресурси, скористатися сайтом нашої бібліотеки, скористатися тими ресурсами, які необхідні для роботи, для навчання. За час війни, каже директорка книгозбірні, збільшилася кількість індивідуальних відвідувачів. Користуються батьки, користуються дорослі, користуються ті, хто, можливо, і не знав, що може дати бібліотека в сучасному такому стані. А ще, дякуючи нам, нашому такому міському гіду Ігорю Байдаку, ми приймали десь біля трьох тисяч відвідувачів екскурсії, які він проводив по місту і приводив до нас до бібліотеки. Дев'ять місяців на базі обласної бібліотеки для дітей реалізовується проєкт «Вільна мама» головна мета якого – вивільнення часу у жінок, розповідає координаторка проєкту Вікторія Пархомець. Мами часто не мають цієї можливості сходити в магазин, отримати там, пошук квартири, пошук роботи, сходити на співбесіду. Наші заняття в бібліотеці імені Шевченка відбуваються на, при таких умовах, найліпших, мабуть, на сьогоднішній день у місті Хмельницькому, тому що тут світло майже не пропадає, тут завжди тепло, тут є майданчик, який дуже класно орієнтований на дит... ну, дитячий простір такий, ну, плюс книжки, відповідно, плюс Персонал. За словами Вікторії, проєкт орієнтований на жінок, які мають статус внутрішньо переміщеної особи. Тут проводяться з дітками заняття протягом трьох годин. Раніше в нас було більш тривалі чотири години, але зараз ну зимовий час і ну трошки ми так знаєте переорієнтовуємо періодично наші можливості. Послуга включає в себе заняття з дітьми, ігрова якась практика. Плюс у нас є обов'язкове ліплення, вирізання, малювання. Шестирічний Нікіта заняття почав відвідувати нещодавно. Говорить, найбільше подобається ліпити з пластилину. Ліплю природу, як тут на да, пробках. Що ти вже виліли? Раскажи. Цвіток, і зараз ліплю я равлико, а зараз я ліплю небо. За словами директорки книгозбірні, бібліотека працює з 9 до 18 у будні дні, у неділю з 9 до 17. -ї. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.